Γεια σα! Σήμερα ετοιμάζω μια πολύ πολύ θετική αλφάρσα στην Χριστίνα μα. <Ρι> πολύ πολύ θετική. <θπερια. Ρι> Κάτι που δεν το περιμένει. Α πούμε ένα μυστικά από τα παιδικά μου χρόνια. <Ρι> Τι είναι αυτό. <Ρι> Θα μάθετε πολύ σύντομα. <Ρι> Σπέσιαλ που μου είμαστε πολύ σπέσιαλ Και τώρα περιμένουμε το θύμα μας. Θα το φέρω εδώ. Τι άλλο. Για να κάτσει. Αγάπη. Μια θα κρύω. Ναι. Μου είσαι. Ναι. λίγο να κάτσουμε κι εμείς. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο και να πω κάτσε μαμά. Το πρόεδρο δουλειές κάνει. Κάτσε αγαπημένα. Για να έχω τελειώσει ακόμα, θα πιάσω. το φεδάκι σου, θα πιάσω το Γιατί μου παίρνεις το καφέ. Θέλω να περιποιηθώ εγώ το κορίτσι μου. Την κορώνα μου. Την κορώνα μου. Την κορώνα μου. Να σου φέρω πρωινόλου να σου φτιάξω. Θέλεις. Φαρεινά. Ναι. Παρακλειώμη. Ναι. Κάτσε να φάω Ρεσμινάκι μου, η μαμά καθάριζε. Ε, κάτσε αγάπη μου, κάτσε, κάτσε σαν κάνω χωρίς. Μπούμ και κατζούμ!